чукире сото ты когда скати ловишь ты да да Σε καμπάκια το λαμπάκι Ενώ στην παρακίνωσε γανέλιο κοντεράκι Κι όταν κάποια στιγμή τον τύναξες του σάου πίσω Απ' την κολούτσε που τον τσούριζα και άψη ρίσω Στασμένος, τρίγγερ, όχι Στην παρελία εκεί, με το νέρι, με και με τον νερί σου ζεσ Παντώ με και στυλώ και μπούρει Στο να τα τυμπάνα σου βολένεις Sorry αν σε ξένησες, να μην Κάσαι, να πολλά πολλά, δεν να Του κάνω να γαμίσω, δεν θέλεις τη σάρτησες κάμερα για γράφη, θα είναι, το στο για την ώρα, κάνεις, και μου να το κάνω αληθή. Πήγα μια με το αμάξι του Αλέξη. Για να το πουκάλι το χιλιάκι μου να βρίξει. Υγροπή, για αιμαδούσα σμένο, στριγνώσα τα Πήγα μια με το αμάξι του Αλέξη. Για να το κανει το χιλιάκι μου να βρίξει. για αιμαδούσα σμένο, στριγνώσα τα γαμπί. Και στο μπιμπαγκάζιο, να, βοηθώ, να, βοηθώ, να βοηθώ, στο Σε το αμάξι του Αλέξ. Την καμία με το αμάξι του που κάνει το χιλιάκι μου να βρίσκει. Υγροπή για έμαθου σαμένο στο γυναιό. Σα του που κάνει το χιλιάκι μου να βρίσκει. για έμαθου But come